всем всім привіт, e, замовляв таку e, машинку, e, не знаю дійсно Германія чи ні, але ну, будемо сподіватися, що так. Я її, я знімав вже розпаковку розпаковку, e, хотів просто <кхем> типу, дозняти відео після того, як покористуюся якийсь час. Ну, в принципі, вирішив знімати все заново, можливо звук кращий, локація інша. Замови Получається іменно таку Ну, хотілося і Щоб було більше насадок І звісно ну, щось, щось мені сподобалось з екранчиком Скажемо так Це я, до речі, тут є дві швидкості Слабше, сильніше Стосовно тайм оце, я так і не зрозумів Поки що це, але Сам факт тому, що заряджав я її тільки витіг з коробки, вона була заряджена, я її дозарядив, на всякий случай постояла трошки, і все. Уже пройшло майже місяць, я на нею стрігся і брився і виходить, ось, до речі, насадка доволі зручна, багато насадок для бриття, це для бороди, подобається дуже, ну, гладенько і прикольно знімає. Цю, я так зрозумів, для розріджування бороди, можливо, не знаю, для полосочок якихось там, я не користуюся, тому така от Це для носа, для ушей, для ушей не пробував, для носа прикольно. Це для брів, от, допустим, можна зробити довші, ну, можливо, і для бороди, але в мене така ще не виросла, тому різні насадки можна зменшувати, збільшувати доволі класно рівняє не побрилась доволі класно рівняє тому все хорошо, ну і звісно насадка для стрижки і самі насадочки стандартні насадки виходить тут ось Рощосочка є, масовку, мазать. і звісно самі стандартні насадки кабель для зарядки, що зручно, що да звісно немає блочка в комплекті але у мене вже стільки блочків, доволі непоганих що можна любви заряджати, головне щоб ну ті що смартфон ми заряджаємо, підходять без питань чотири насадки стандартні 12, 9, 6, 3 е, Є така підставочка ну, Елементарно, без ніяких гнізд Там зарядок, просто пластмаска Комусь потрібна, комусь ні е, Насадка є для імено, Якщо ми включаємо цю для бороди То ця насадка Сюда надівається ну, Можливо для більшої довжини ну звісно для більшої довжини є щіточка така елементарненька і ну я з іншої цієї з іншої машинки забрав ще одне масовко ну це так це верніше стандартне а це те що я забрав все комплект в принципі стандартний е знімається е о так просто Берем. Ну, звичайно, не за всьої сили там. І цей. Але так, тут іде такий пазик, усікнуть. Ним треба зразу одіти вниз. Отако. А тоді придавити. Там йдуть такі ці металеві ось, зажими, вони фіксують за ці защёлки. Ну сам принцип машинки стандартний, я ж кажу, головне в руці зручно, реально зручно е -е, проріджувати, е -е, доволі прикольно, встаті, пробував стрігтись, то взагалі так нема взагалі пропусків вообще. ну можливо, нова, змазана і все так далі просто моя стара проводна, вона вже пропускає, скубе десь там те, що з екранчиком ну, Прикольно, можна було з якимись діодиками, або ще там якась Але, ну, є то є От, що це значить, use time? Хто цей? то в темі, як кажуть, підкажіть е, І все, фактично сказали гарантія рік Тобто, в принципі, будемо сподіватися, що пропрацює й довше Ну, в руці дійсно дуже зручно Дуже зручно стриже І дуже зручно по насадкам А да, Ну, от ще, допустим, ця Для бриття От знімається Можна почистити Не знаю, правда, чи знімається оце Я намагався, но боюся, щоб не зламати Тому що в мене в іншій машинці так знімалося Можна було ще і ніж цей Тут не знаю, тут можливо навряд чи. Ну, бриє непогано. Тобто мені сподобалося. Дуже так непогано бриє. 120 хвилин заряду, 90 хвилин роботи. Ну, так як я нею користувався, в принципі, ну, от я ж кажу, оце вже десь неділі 3. Стосовно рекомендації, звісно, думаю, я не настільки професійний, щоб рекомендувати її. Для, особ... для пер... перукарень е, не знаю. Тобто, ті, хто користується, ті, мабуть, беруть машинки подорожче. Е, чисто для власного кори... використання доволі непогано. Можна було, звісно, і дешевше взяти, але мені це сподобалося насадок трошки більше. І ну, дизайн можливо. Чуть -чуть. Дизайнер, скажімо так, значить дизайн. А так, фактично, просто машинка, яка, сподіваюся, проживе довше, якщо дійсно це Германія, я, правда, дуже сумніваюсь, але якщо це дійсно Германія, то був сподіваюся, що вона проживе довше, ніж Китай. Все, всім, всім дякую, всім пока.